Шмолячанка Алла Мороз привела свого однорічного сина на вакцинацію. Каже, усі щеплення робить за графіком, незважаючи на епідситуацію з коронавірусом. Кір, краснуха, паротит. Трішки запізнилися, бо дитина хворіла так, за студою. – Чи взагалі виконуєте всі за графіком? Да, – Так, всі, всі, всі щеплення зробили. Оце останнє, яке нам треба на цей момент. Лікарка-імунолог Хмельницької міської дитячої лікарні Наталія Наглій каже, коронавірусна інфекція не завадила плановій імунізації дітей. Батьки вакцинують згідно графіку щоденника щеплень. Ситуація, як на мій погляд, вона більш-менш стала. Батьки вакцинуються, ті, хто бажають вакцинуватися, вони вакцинуються завжди, незалежно від того, чи в нас є епідемія, пандемія, чи в нас немає епідемії пандемії. Тут це згубо, скажімо так, ситуація рахується по батькам. За словами Наталії Наглі, на початку 2021 року був збій із доставкою вакцини БЦЖ. Наразі ситуація стабілізувалася. У нас була вакцина, у нас і термін закінчувався в кінці січня. Вона була використана, трошки була перерва до двох місяців. Але зараз БЦЖ ми отримали достатню кількість На нашу планову імунопрофілактику доз вистачає, діти вакцинуються. Хто отримує вакцинацію проти БЦЖ в пологовому, то вони отримають на своїй первій ланці сімейного лікаря. На планову в Епідемія коронавірусу не вплинула, каже завідуюча амбулаторії номер 11 сімейна лікарка Ольга Пилиничко. Всі мої лікарі планово вакцинують дорослих, все старше населення старше 16 років. Тобто, звичайно, ми стараємось запрошувати на певні дні, щоб ці люди не стикалися з хворими, щоб забезпечити достатній рівень охоплення щепленням дорослого населення. Ольга розповідає, повідомляють людям, щодо планової вакцинації телефоном дзвінками та через соціальні мережі. Додає, розповідають пацієнтам і про основне щеплення, яке має бути у кожного із дорослого населення. Це є вакцинація від дифтерії та правцю, яку ми повинні робити кожні 10 років. Тобто ми робимо ревакцинацію до 100 років. Крім цієї вакцини, лікарка радить робити додаткові не обов'язкові щеплення. Я також раджу щороку проходити планову вакцинацію від грипу, а також пацієнтам з важкими хронічними захворюваннями вакцинацію від пневмококової інфекції. Також дівчатам до настання статевого життя, все-таки враховуючи зростання високе раку шийки матки, серед жінок також вакцинацію від вірусу попілома людини. Зазвичай ці вакцини, вони я купуються за кошти пацієнта. От, їх можна забронювати, замовити в мережах аптек. За словами лікарки епідеміолога обласного лабораторного центру Лариси Це Калінер, за перший квартал поточного року на Хмельниччині не виявили жодного випадку на такі захворювання, як дифтерія, кашлюк та правець. Один підтверджений випадок кору та два епідемічного паратиту. За такий самий період минулого року також не було зафіксовано жодних випадків дифтерії та правцю. Натомість, кору два випадки, кашлюк шість випадків, епідемічного паратиту один випадок. Лариса Калінер додає, наразі в області планової вакцинації охопили 17,4% дорослого населення від запланованого цьогоріч, тобто 21 тисячу 583 особи. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький.